Ahoj, jsem Eva a jsem dnes na hotelu Rusava v krásném prostředí blízko Bystřice pod Hostínem. Dnes jsme tu na pozvání z línské firmy Edhouse a provádíme manikúru a lakování nechtů. Také to. to.